كاتو اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. آآآ آه ده أول فيديو بعد شهرين آه طبعا احنا عدينا مرحلة ما قبل الزواج آه وبعد كده تزوجنا الحمد لله وبعد كده جا رمضان وبعد رمضان جا بقى اللي هو الفيديوهات بتاعة العيد فبقالي بالظبط ما قعدتش القعدة دي تمام وما اتكلمتش مع حضراتكم اوفلاين يعتبر اوفلاين لكن انا بتكلم كل خميس معاكم مشيت الله على الأونلاين، لكن دي اول مرة من شهرين اخش واعمل اوفلاين طبعا من الجدال اللي انا شفته على القناة والتناقش في موضوع الزواج ادى ان ناس كتير كانت بتسألني أنا عايز أتجوز أنا عايز أتجوز أنا عايز أتجوز طبعا أنا كنت عامل مجموعة حلقات قبل كده عن الزواج من فلبينية وكانت مجموعة الحلقات دي باسم أنا عايز أتجوز ولظروف ما كانت برضه من ضمنها وفاة زوجتي الله يرحمها ما كملتش في المجموعة دي لكن بعد كده يعني لما شفت بقى الفيديوهات ورجعتها تاني لقيت إن هي ينقصها أشياء كتير ويعني مشيئة الله نبتدي اننا أنا هتكلم في موضوع الزواج تاني ونعمل موضوع نكمل بقى مجموعة سلسلة أنا عايز أتجوز وهبتديها باسلوب آه يعني آه اكثر احاول ان هو يكون اكثر احترافيه من الاول، طبعا هنناقش في مواضيع ثانيه بمشيئه الله لكن هو اول شيء هنتكلم فيه موضوع الزواج، وهنعمل سلسله برده تكبيره لسلسله انا عايز اتجوز، فهنبتدي النهارده آه الشروط الواجبه في الزوجه الفلبينيه، ايه هي الشروط الواجبه في ان انت تتجوز فلبينيه؟ طبعا كل واحد بيتعرف على واحدة من الخليج بيتعرف على واحدة تعرف عليها من أوروبا من أمريكا من أستراليا من كندا وبعد كده بيتقبل أنه عايز يعني يعني بيقبل على ان هو يتزوجها لاي سبب ما، لاي شيء ما، وبعد كده بيجي يدور بقى الشعب ده عباره عن ايه؟ كذا، او في ناس تيجي مره واحده كده اللي هو ايه هوبا عايز عايز يتجوز على ايه الشروط الواجبه قبل ما حضرتك تتزوج من فلبينيه تمام؟ وتكمل نص دينك من عن طريق ان انت تتجوز فلبينية. اول شرط حضرتك من الشروط لو احنا احنا هنتكلم بقى على على على ديانتي انا وعقدتي انا فانا مسلم فانا بتكلم على الم... وانا راجل مصري عربي فانا بتكلم عن العادات والتقاليد بتاعتنا اللي موجوده في دولنا العربيه. فايه هو اللي مفترض يكون في الزوجه الفلبينيه؟ رقم واحد ما تتجوزش واحده مش عارف انا ولا ايه بالظبط لان في حالات كتير اتعرضت ليها وفي حالات كتير انا شفتها الزوجه المسيحيه والزوجه المسلمه. انا هقول لك الفرق ما بينهم وانت تقرر بنفسك الزوجة المسلمة قبل عن جد بيحصل معاهم مشاكل ومش كلهم عشان بس ناس كتير بتقول ان انا بعمم ومش بعمم وبتعلق انا مش بقول كلهم انا بقول نسبة كبيرة منهم اولا بيطلبوا مهور غالية جدا وبيطلبوا حاجات غالية جدا ثانيا العقيدة بتاعتهم سمك لبطة مرهند اللي هو شوية سلفية شوية سنية شوية شيعية دسوقية شزلية اي يعني في العقائد إذا كنت إنت معتمد أن إنت حتيجي تتجوز واحدة مسلمة آآ آآ زي العقائد أو العادات والتقاليد بتاعتنا إحنا كعرب تمام إنسي إنس خالص لأن إنت حتلاقي يعني زي ما انا بقول سمك لبن تمر هندي هتلاقي من هنا ومن هنا وهتلاقي ومن برضو بعض العقائد المسيحيه داخله معاهم يعني دول هم من اصول مسلمه أبل عن جد ومش كلهم الغالب منهم كده الغالب منهم كده فتلاقي العقائد عندهم هنا فيهم حاجات كتيره مختلفه وتلاقي حاجات كتيره ما تعرفش يعني انت تلاقي ناس ماشية على جزء شوية من السنة وجزء شوية من الشيعة فاذا كنت انت فاكر ومتخيل ان الزوجة اللي انت هتتزوجها في ان هي حتكون زي عاداتنا وتقاليدنا في دولنا العربية في مصر في السعودية في الامارات في قطر في البحرين في العراق في الاردن فده اركنوا على جهة ثانيا الزوجة اللي هي بتكون مسيحية وهتاسلم او تشهر اسلامها ده فيها كذا شكل. الزوجة اللي انت هتتزوجها أولاً الزوجة اللي هي الست اللي بتكون أشهرت إسلامها هنا بيكون اسمهم البالك إسلام والبالك إسلام أنا قلت في حلقات كتير وفيديوهات كتير إن البالك إسلام أشد إيماناً من المسلمين العرب يعني مش كلهم برضو عشان ما حدش يقول لك أنت بتعمم عندهم صبر وجلد في إن هم يتعلموا في الدين الإسلامي بشكل يلفت النظر بشكل يلفت النظر إن هو ممكن خلال سنة سنتين اللي احنا بن... بندرسه في حياتنا واللي احنا بنعرفه في حياتنا كلها على مدى 30-40 سنة هما بيصروا على انهم يعرفوه في 3-4 سنين ويعرفوا اصول الدين ويخشوا في حاجات يعني صعب من ضمنها الشبهات والحاجات كتير قوي وتلاقيه فلاح يعني عيني يعني غلبان تلاقيه فلاح لكن في اخر الليل بيدور على النت يشترك في الباقة عشان يعرف اصول دينه فدول البالك اسلام، دول يختلفوا تماما عن اللي هم من اصول آه مسلمه، الاب والام مسلمين، تمام؟ آه ليهم وجهه نظر تانية خالص، لكن اللي هم البالك اسلام بيجاهدوا بي بي بي في ان هم يتعرفوا على لكن في من ضمن البالك اسلام في برضه مشكله، الا وهما الستات اللي بتكون عايزه تتجوز عشان تنفصل عن زوجها القديم، وده بيكون لهدف ان هي عايزه تنفصل وخلاص، فبتخش طالما الاسلام هيخلينا ننفصل، يو سلام عليكم في ناس في برضو ستات بتخش وبتخش الاسلام طمعاً في الزوج الزوج من الخليج الزوج كويتي الزوج سعودي الزوج مصري ومستريح ماديا شغال في الخليج دكتور مهندس فردبه يعني ممتاز جداً بتكون طامعة في الراتب بتاعه وطبعا بتخليه جاهدة ان هو ما تخليهوش يجي على الفلبين هناك يعني الصوفية دي من الستات بتخلي زوجها جاهدة ان هي ما يجيش هنا على الفلبين يفضل قاعد بقى في السعودية او قاعد في الخليج تمام او قاعد في انجلترا او قاعد لو كان شخص عربي تمام و ماديا فهو في مكانه ما بتخليهوش يجي الفلبين لان يعرف هو لو جال فلبين هتخرب الدنيا معه فالشروط رقم واحد انت لك انت تختار تختار مسلمه ومحدش يقول لي مسلمه انا هختارها من مندناو او من كتباته او من سلطان قدرات في وفي في وفي يعني انت ممكن تروح تتجوز من كتباته تمام تلاقي يقول لك انا عايز 2 مليون اه مهر وأربعة مليون مؤخر صداق و16 مليون مش عارف إيه يعني أرقام فلكية أنا سمعت حاجات أقسم بالله أنا سمعت واحدة مطلوب من الراجل عشرين مليون ذهب وخمسين مليون مهر فأنا بقول له ليه حضرتك وده ده أنا لو لو حفّتح شركة مش هحط المبالغ دي كلها يعني انا لو هفتح شركه مش هحط الارقام الفلكيه الفظيعه دي يعني انا بتكلم في 70 مليون 70 مليون ليه يعني انا هتجوز ايه يعني انا عايز افهم ففي ناس بتغالي في المهور فعليا ودي بسبب بعض الثقافات اللي انتشرت من الدول العربيه للفيليب فلك ان تختار اذا كنت انت عايز تختار تتجوز واحده مسيحيه والافضل عن نفسي انا وعن تجربه ان انت تتجوز واحده اسلمت بعيد عنك يعني واحده اسلمت عن تجربتي انا في الزواجتين الافضل لك ان انت تتجوز واحده اسلمت بعيد عنك يعني لا تشترط ان هي تكون بتتجوزك عشان كده او تتجوزك عشان فلوسك او تسلم عشان كده تمام فانت هتبعد عن شق الناس اللي هما وهتبعد عن شق أن واحده بتتجوزك لهدف يعني هتبعد عن شق الناس اللي هو عندهم خمسمائة عقيدة ستمائة عقيدة مخلوطين على بعض أو عندهم المهور غالية جداً لأنه عارف بقى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبتاع عندهم المهور غالية جداً فبيقوم رفع عليه لكن خلي بالك هو نفس الشخص ونفس البني آدم لما بيجي يتجوز الفلبيني مسلم من غير شدة الهدوم بيسلم علىها فلازم تحط في الحكاية دي في دماغك فأول حاجة من الشروط اللي تتناسب في الزوجة ده حسب مزاجك انت وحسب اختيارك انت عايز تختار واحدة بالك اسلام أفضل تختار واحدة بالك اسلام بعيد عنها أو تفضل على ديانتها المسيحية وتسلم بعد خمس سنين أربع سنين تفضل على ما هي عليه يعني انت ما تكبرهاش على ان هي تغير ديانتها عشان حضرتك والافضل والافضل ان انت تتجوز واحده ما اتجوزتش قبل كده او ما كانش ليها عيال قبل كده طبعا ان انت تحصل على واحده ما اتجوزتش قبل كده في الفلبين كانك بتدور على ابره في فعلا نادرا نادراً إلا لما تلاقي واحدة تعدت سن الخمسة وعشرين سنة ما اتجوزتش أو ما كانش ليها بوي قبل ونادراً نادراً إما تلاقي واحدة معهاش عيال، يعني معهاش عيل أو عيلين، فابتعد على الحاجات دي، ليه؟ لأن دي حاجات مجهدة ليك، الحاجات دي مجهدة آه مادياً ليك فعلياً، أولاً أنت لو اتجوزت واحدة متزوجة، لو اتجوزت واحدة متزوجة هتضطر إن أنت تخلص ورق الطلاق بتاعها واشهر الاسلام والكلام ده كله يعدي معاك فوق الخمسة واربعين خمسين الف ستين الف وحتخش في متاهة كبيرة جدا وهتشيل بقى من البي اس ايه ومش عارف ايه وبعد كده حتيجي تتجوز بقى حاطط بقى عشر الف زواج وتوثيق ووي وي دخلت في الستين سبعين الف بيسو وقعدت في حدود سنة سنة ونص عبالة ما تخلص الورقة ده طيب انت في غنى عن الليلة دي زيادة على كده لو مخلف عيل عائل او عيلين فهم مسؤولين منك بمزاجك غصب عنك، لو ابوها عايش خلاص بيرفع مسؤوليته، الزوج اللي موجود عايش بيرفع مسؤوليته، تمام؟ يعني لو كان ليها بوي قبل كده هو اصلا كده كده رفع مسؤوليته من زمان، تمام؟ هو دور على واحده تانية وخلاص ورقع دماغه، فانت لك الاختيار، انت تختار ازاي الزوجه، طبعا الكلام اللي انا بتكلم فيه ده انا قلته مليون مره وبمليون طريقه والتكرار بيعلم الشطار، جينا احنا ايه في الجانب بتاع آه الإسلام أو العقائد، اركن ده على في عندك بقى حاجة تانية، أنا مش عايز أطول الفيديو بس يعني هكمل حاجة أو حاجتين ونكمل بقية الفيديو في حلقات تانية إن شاء الله. الحاجة التانية ارتقي ترتقي، ارتقي في مستواك في الاختيار ترتاح بعد كده. اللي هو ايه؟ حضرتك ما تكونش البنت اللي انت بتعرف عليها في مثلا في البحرين في قطر تكون كان لها 17 بوي فريند قبل كده وحملت وسقطت 18 مره وبعد كده تيجي تفكر ان انت تتجوز، اولا شرعا لا يجوز شرعا شرعا لا يجوز شرعا لا يجوز لان هي مش محصنة هي فتحها بحري وبعد كده لما تيجي انت هنا وتيجي تقعد في الفلبين وتلاقيها بقى ليها بوي فريند تاني تمام تقول ليه بيعملوا كده الفلبينيات ليه مش عارف بيعملوا ليه الفلبينيات مع حضرتك انت اخترت بيئة غلط انت اخترت واحدة غلط الواحدة دي هي طبعها كده هي طبعها كده، تبتعد عنها، يعني تكتفي شرها، فبناء عليه ما تجيش تختار الشيء الغلط وبعد كده تحمل اللوم على البلد كلها. في ناس كويسين جدا وفي ناس محترمين جدا، اللهم لك الحمد انا اتجوزت مرتين فيعني ما الموضوع بالنسبه لي اختار صح. ناس كثير كانت بتكلمني في ايام ما بعد وفاه زوجتي لحد لما اتجوزت تاني يا عم ما انت عندك ده انت قاعد في المنبع. يا عم اختار اي واحده، لا ما اخترش اي واحده، ما انا اختار اي واحده واشيل الطين بعد كده على دماغي، يعني اختار اي واحده كده جهجهوني واشيل الطين بعد كده على دماغي، اختار واحده تجيب لي بوي فرند وتقول لي ده فيها ايه يعني؟ لان انا شفت الكلام ده بنفسي، شفت واحده بنفسي جوزها متقبل الموضوع ان هي لها بوي فرند وهو امريكي قاعد معاها والاثنين يعني بيس خالص يعني الموضوع على الاخر مفتوح، ففي ناس بتتقبل الكلام ده، انا واحد من ضمن الناس، انا لا عاداتي ولا تقاليدي ولا ديني يقبل الكلام ده، فانت اختار اختيار صحيح، زياده على كده الناس اللي بتيجي هنا ويجي يروح شارع برجس ويقعد في شارع برجس تمام، قعدت معاه واحده شربت معاه كاسين، آه خلاص بقيت مراتي، انتهت القصه، او عاشرها، ضحكوا مع بعض، هرجوا مع بعض، دخلوا في الغرفه، في الاوتيل، انت قاعد في انهي اوتيل؟ قاعد في كذا، السلام عليكم تك تك تك, تك خلاص بقى لبست فيه وهو لبس فيها دي ما تنفعش ان انت تتجوزها حضرتك ما تنفعش فارتقي ترتقي يعني نقي كويس ترتقي في, في, في حياتك زي على كده يعني آه برضو ناس يعني حختم الحلقة عشان ما ما طولش لان الصراصير بتاعت الليل دي ابتدت الاتنية تشتغل فاللي أنا هتكلم فيه دلوقتي اللي هو آه حاول تختار من ناس الأسرة كلها يعني إنت لو دخلت على أسرة مثلا منها سبع أفراد لازم يكون أقل حاجة أربع أفراد تعليم عالي إزاي اه كده أنا بقولك كده ويمكن الحلقة الجاية إن شاء الله هشرح لك بقى موضوع إيه موضوع التعليم العالي ده لازم تختار من الأسرة اللي انت هتتجوزها يعني واحده استظرفتها وعجبتك قاعده في اي دوله من دول الخليج في مصر في اوروبا في اي حاجه وعجبتك قوي وخلاص قررتوا الزواج تمام شوف اسرتها كام واحد فيهم تعليم عالي تمام خريج كليات لو عدد الاسره مثلا عشرة ومن ضمنهم أربعة كليات اركن على جنب لو عدد الاسره عشرة ومن ضمنهم سته كليات تمام اه ده كده اوكي سبعة كليات اوكي، خمسه وخمسه ما بين البنين. هشرح لك ليه بقى الكلام دوت في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا لكم جدا ويا رب تكونوا استمتعتم واستفدتم ويا ريت سبسكرايب لايك وشير وتدعمونا في القناه وتزورونا على كل الروابط اللي تحت وتدعمونا على باتريون وتدعمونا على بيبال. شكرا لكم جدا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.